وبشر قاتل الحسين بالنار في العاشر من المحرم في عام الواحد وستين للهجرة شهدت أرض العراق بأبشع جريمة حدثت في التاريخ وهي قتل الإمام الحسين رضي الله عنه كيف ولما ومن قتله تابعونا. السلام عليكم، في العام الواحد وستين من شهر محرم حدثت فاجعة هزت التاريخ إلى يومنا هذا وهو قتل الإمام الحسين. رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة هو والحسن رضي الله عنهما قطعت رأس الحسين الشريف مع أهل البيت بل سيق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووقعوا في الأسر بعد أن استقرت الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان بعد أن تنازل الحسن بن علي لمعاوية للخلافة حقنا لدماء المسلمين وقد بايعه الحسن وأخوه الحسين أراد معاوية أن يورث الحكم من بعده لابنه يزيد، فأخذ معاوية البيعة لابنه في حياته فقابل ذلك الكثير من الرفض من كبراء الصحابة وعلى رأسهم الحسين رضي الله عنه، لأن يزيد بن معاوية لم يكن يصلح في ذلك الوقت للخلافة، قال الحسين رضي الله عنه: يريد أن يورثها ليزيد أكيصرية هي أم كسروية؟ والله لا أبايع يزيد، كان رفض الحسين للتوريث، ولما مات معاوية بن أبي سفيان، وبلغ أهل الكوفة موته، وأن يزيد قد نصب نفسه خليفة للمسلمين فكتبوا إلى الحسين رضي الله عنه أن يأتي إليهم ليبايعوه خليفة للمسلمين فكتب الحسين رضي الله عنه جواباً مع رسولهم وأرسل معه ابن عمه مسلم بن عقيل ليتفقد الأحوال هناك فلما وصل مسلم بن عقيل إلى أرض الكوفة اجتمع بخمسين من كبراء اهل الكوفه واخذ عليهم العهد والبيعه للحسين رضي الله عنه وارضاه ومن جهه اخرى ارسل اهل العراق الى الحسين بدعمهم له وقد علم يزيد بن معاويه ذلك الامر فخاف على ملكه فعزل والي العراق وولى مكانه عبيد الله بن زياد فقتل مسلم بن عقيل ورماه من أعلى القصر وقد استجاب الحسين رضي الله عنه إلى دعوة أهل العراق فتوجه من أرض الحجاز إلى العراق وأدرك والي مكة في ذلك الوقت وكان عمر بن سعيد بن العاص خطورة الأمر فأرسل وفداً للإمام الحسين رضي الله عنه وكان على رأس ذلك الوفد يحيى بن العاص فلما وصلوا إلى الحسين فحاولوا أن ينهوه عن ذلك فلما استيأسوا منه فقالوا له يا ابن بنت رسول الله ألا تتق الله وتخرج على خليفة المسلمين وتخالف أمر جماعة المسلمين وتفرق بين أبناء هذه الأمة فأجاب الحسين رضي الله عنه بقول الله تعالى لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون فقيل للحسين وإنك إن كنت لابد من سيرك إلى العراق فلا تسر بأهلك وأولادك فإنا والله نخاف عليك أن تقتل كما قتل عثمان أمام أهله وأولاده فكتب عمرو بن سعيد إلى وال العراق يأمره ويحذره من الغدر بالحسين وأن يعامله معاملة حسنة وعليه أن يتوخى الحذر ولا يعامل أهل بيت النبي بسوء ثم ختم رسالته بقوله قد صار إليك الحسين وفيها تعتق أو تعد عبدا يسترق كما تسترق العبيد وكتب مروان بن الحكم إلى وال العراق أما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إليه فهو الحسين بن فاطمة ابن بنت رسول الله فوالله ما أحب إلينا أحد من ذلك الصبت من صبت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإياك أن تمسه بسوء ولا تهيج على نفسك بشيء لا ينساه العامة ولا يدع ذكره والسلام عليك فخرج ابن عمر رضي الله عنه يلحق بالإمام الحسين وقال له يا حسين إلى أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك فقال الإمام الحسين هذه كتبهم وبيعتهم لي فقال ابن عمر إن الله تعالى قد خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وإنك بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يوليها الله لأحد منكم وإنما صرفها عنكم لخير من ذلك يا حسين إياك أن تذهب فإنك تذهب إلى قوم قلوبهم معك وأيديهم عليك فرفض الحسين الرجوع والعودة، فاعتنقه ابن عمر وبكى، وقال للحسين، أستودعك الله من قتيل. وقد علم يزيد بن معاوية خروج الحسين رضي الله عنه من أرض الحجاز إلى الكوفة، فأرسل رسالة إلى ابن زياد يحذره ويقول، بلغني أن الحسين قد توجه إلى الكوفة وقد ابتلي به زمانك من غير الأثمان، وبلدك من بين البلاد وابتليت به من بين العمال وعندها تعتق أو تسترق كما يسترق العبيد وقد تخلى بعض أهل العراق عن بيعتهم للحسين رضي الله عنه خوفا من أن يقتلهم يزيد بن معاوية كما قتل مسلم بن عقيل فلم يبق مع الإمام الحسين رضي الله عنه غير الذين جاءوا معه من مكة فقال لهم الحسين من أحب أن ينصرف فلينصرف فقالوا له ننشدك الله ألا رجعت من مكانك فلا يوجد لك في الكوفة ناصر ولا شيعة وإنا نتخوف عليك، فإننا والله لن نبرح حتى نذوق صأرنا، أو نذوب كما ذاب مسلم، فأرسل زياد عمر بن سعد جيشاً ليقتل الحسين، وكان هذا الجيش مكوناً من أربعة آلاف مقاتل، فتباطأ عمر بن سعد، عن قتال الحسين رضي الله عنه فهدده ابن زياد بعزله وقتله وقتل أهل بيته إن لم ينفذ ذلك فحاصروا الحسين ومن معه حصارا شديدا دام لثلاثة أيام وقطعوا عن الحسين الطعام والماء وظل الحسين رضي الله عنه ثلاثة أيام يعاني هو وأطفاله وأهل بيته من العطش الشديد ثم كتب ابن زياد لعمر بن سعد بسم الله الرحمن الرحيم قد بلغني كتابك وفهمت خطابك فاعرض على الحسين أن يبايع يزيد بن معاوية وجميع أصحابه فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام فرفض الحسين وقال والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد فإني لم أخرج أشرا ولا بطلا ولا ظالما وإني لم أخرج إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما أريد إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني فقد قبل الحق والله أولى بالحق ومن أراد علي هذا فأصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق والله هو خير الحاكمين ولما أصبح الصباح وكان اليوم العاشر من شهر محرم وهو يوم عاشوراء، تهيأ الحسين ومن معه للقتال، وكان الحسين ومن معه اثنين وثلاثون فارسا، وتهيأ جيش عمر بن سعد، وكان عدده أربعون ألف مقاتل. وضرب الحسين رضي الله عنه مثلا في الشجاعة والأقدام، فقد كان جيشه تعداده سبعون مقاتلا، ولم يرقع للاستسلام أبداً وتهيأ ذلك الجيش لقتال الأربعين ألف مقاتل وسقط أول الشهداء وهو علي الأكبر ابن الحسين رضي الله عنه فأقبلت السيدة زينب تنكب عليه تبكي فأدخلها الحسين إلى قيمتها بيده وأخذوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساقطون شهيداً تلو الآخر حتى قتلوا جميعاً والتف حول الحسين أولئك الظلمة القتلة وأخذ الحسين يلوح بسيفه عن اليمين والشمال وكان يذأر كما الأسد ويهرول من سيفه حتى تقدم اليه رجلا يسمى زرعه ابن شريك التميمي فضربه عن يمينه وضربه عن يساره وقد تقدم اليه رجل يسمى سنان بن انس لعنه الله عليه فضرب الامام الحسين برمحه فسقط على الارض شهيدا قتيلا فتقدم اشقى القوم الى جسد الحسين الشريف رجل يسمى شمر فقام بفصل رأس الحسين الشريف عن جسده الطاهر وقيل أن بعض من الفرسان وعددهم عشرة داسوا على جسد الحسين الطيب الشريف ذهابا وإيابا بفرسهم وقتل أهل بيت الحسين قتل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أن جسد الحسين به ثلاث وثلاثين طعنة واربعة واربعين ضربة ولم يبقى إلا علي الأصغر فبورك في زرية علي فبعد أن فصلوا رأس الحسين الشريفة أخذوها إلى زيد فأخذ زيد يقلب فيها ويمكتها بقديب كان في يديه وأخذ يقلب في القديب بشفتي الحسين رضي الله عنه فقال له رجل يسمى أبو برزة الأسلمي والله الذي لا إله إلا هو قد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما والله لأسو أنك والله إن هذا لآتي يوم القيامة ومعه شفيعه جده النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قام من مجلسه وانصرف. أما النساء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيت الحسين فأخذوا مأصورات وأمر ابن زيد لهم ببيت معتذل وأمر لهم بالكسوة وبعد فترة ليست بصغيره أخذ يزيد بن معاوية نساء أهل بيت رسول الله إلى المدينة خوفا من اندلاع ثوره من المسلمين عليه وكان عمر الحسين رضي الله عنه حين قتل ست وخمسين عاما وكان ذلك في العاشر من المحرم في العام الواحد وستين للهجرة وكان يوم جمعة اللهم إنا نبرأ إليك مما فعلوه اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك رضي الله عن الإمام الحسين وأبيه وأمه وصلى الله وسلم على النبي جده شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة